Plata ili zarada radnika, kao što sam rekao, u zakonu stoji da ne može biti niža od minimalnog iznosa po radnom satu, ali to u praksi znači nešto potpuno drugo. <clears throat> Radniku se ne može obračunati manje od minimalca, ali možemo se isplatiti manje od minimalca. A evo i kako. Radniku mora u obračunu da stoji minimalna cena radnog sata puta broj radnih sati za taj mesec u obračunu, ali obračun kao takav preda je se na poreskoj plaćaju se porezi i doprinosi u skladu sa tim obračunom, ali radnik može biti kažnjen recimo ne znam disciplinske komisije kako se za radne, lakša povreda radne obaveze, teža povreda radne obaveze i tako dalje i tako bliže ne znam 10%, 20% plate i to, ali to se ne odbija od bruto cele, to se odbija samo od onog neto dela. Tako da ispada da je moguće primiti neto platu, neto zaradu manju od minimalca na konto toga što postoji neka kazna, neka disciplinska komisija, ne znam, postoji neke on utvrđivanja štete i kako se zove šta, šta god već i kažem, ispada da je moguće isplatiti platu manju od minimalca, a da neko ima pun fond radnih sati za taj mesec, a da Ipak nije u pitanju isplata manja od minimalca. Drugi način kako može da se isplati manje od minimalca, ali opet ne umanjije poreze i doprinose je tako što će biti manji fond radnih sati. Ukoliko postoji ovde fond radnih sati manji od 8 sati dnevno, 40 sati nedeljno, shodno tome će i neto isplata, neto dakle ono što dobije radnik na računu ili na ruke, biti manje porezi i doprinosi neće biti manje.